Soliqanın bayağı da dediyim ki, əməkdər artisti, nəfəsli alətlərinin marifatısı Bəhrü Zeynavın balaban, zurmanı qaliyyətlərinin ibarət göşəsidir. Bu, gördüyünüz. Balaban alətlə millətimizi daha yaxından dairək, əsas, çox çox çox da olaraq. Bu, balabanlardır, müxtəlif balabanlardır, hamısı öz, özəl, ə, Bəhrü Zeynavın özəlidir. Cəhətdə edəmələr, çox haqı və ilk Azərbaycanın ilk bas balabanı nəsib odur? Balaban Azərbaycanın milli alətidir, əziz dərclər. Onu çox adam erməni düdüyü kimi tanısa belə, Armeniyanı duduk deyə ermənilərin bir üzə verdiyi alət olmana baxmayaraq, birbaşa Azərbaycanın alətidir.